<تفقدت> ألو تكلم فوت فوتك ألو مو مزقلك مايك تستاهل انا بالسياره روح طيب انا انا جيب يا <تصفيق> اهرني اهرني اهرني ألو ألو ألو ألو ألو لكي تكوني لكي تكوني لكي تكوني لكي تكوني لكي تكوني لكي تكوني لكي تكوني وين فين دحين جدا ولا فين ركن اسالك سؤال سؤال سؤال معذب دي ولا يلا يلا الله يستر البنك 3 خم... انزل بنك حلو انا في أبه دحين انا إنك إنك عشر عشرة. مبروك يسويله. تفاصيل البيت قبل ها آه. اي بق سكت بس آه. باش. يا بتكلم اهرج انا انا الو بس كان ابويا عندي وخفت ما ياخذ حرجتك كلمته. انت آه الحين فين؟ في جيتزا جد؟ جد؟ ابها <تصفيق> أحد. طيب برقح. تعال برقح. سريع برقح. كيف؟ تأخر تأخر اقتلك ولا ايش؟ قتلني بس تأخر انا قتلك لما اشبع يلا يلا كذاب داري انك كذاب والله يا كره ممي <تصفيق> 言っ<音楽> أنت <تصفيق> <تصفيق> Hello دق الاول ما يكفي عندك يا شيخ. بس معي توتش. يب يبو Yeah, I'm so lonely.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 هالدال انا أمي ضايع وكل شي ضايع ها ضايع ها اي والله ضايع شفتك ما جبني اكس اه لو طير امزح عليك بايا بايا بايا بايا لا ما انا ما حلفت اصلا انا ما حلفت ما حلفت ما حلفت الضغط عجلة مرات كيف؟ صوتك يقطع اولا لا لا اولا لا انت سلقة لا تصير من لا تصير من هنا يطيع الله سير من هنا فين ابو بليس؟ عطين ورباط تن تن تن تن تن تن طن هذا شو اللي خيو؟ لك حبيبي وينك زمان؟ انت وينك من زمان لي على سالتك سالتك كذاب نسلت العمار ما وصلت لي العلى ابو بليسه خلاص يا اخي انا قطع اصلا عندي ميتين شو عندي 200